Bueno, pues, eh, nosaltres estem eh, acompanyant tot el moviment de, de refugiats del minut 0, des de l'estació de Budapest, que va ser quan, quan va esclatar tot, eh, fins ara, fins als últims dies d'Idomeni, eh, amb la policia tirant gasos lacrimògens. Són 53 fotografies i estan, les hem ordenat en, una mica en blocs, els uh, metges de transport que es fan servir, els camins, les, uh, les alambrades, els camps, com és la vida en els camps, la gent, és uh, una mica això per entendre què és el que està succeint. No? L'exposició que està plantejada ja et trobes amb, unes, amb, una, amb les valles de concertina uh, al, principi, al començament de l'expo. Entres i dins ja tens tot el que s'ha bueno, de desenvolupar en tota la temàtica que vam parlar Clar, també l'exposició és que et mostra la realitat quotidiana de tot el que significa el procés migratori o refugiats, ja siguin en aquest cas de la guerra de la Síria o també refugiats econòmics. I alhora també és interessant polititzar aquesta qüestió, entendre que la crisi dels refugiats no és, una qüestió, no és un tema que, que surt de la nada, que cau del cel, sinó que és una qüestió política que s'ha de llegir en clau política i que hi ha responsables polítics que creuen que es perpetui aquesta situació de desigualtat.